مرحبا انا اقول لك انك تجاهك لانك تجاهك جو جو يو. نيو. هذا أحس إن لا ما يحترق قبل هميم سان بنفس الحميم اوه hell no. راح بس واحد واحده على العيله وات وات امزح يا اخي يعني امزح مزح تعرف يعني كذا واحد يمزح مع الثاني اخر فرشك وفرشتك وغاص صديق الكوكايين عزيز تعال من المخدرات اش يوتيو ترا تمشي بالكوره. نااني. هلا خوكي. لا يلا لا. لا نقص من يا صديقي ما ترين <تصفيق> اسمك صار لسانك من إنك راح تفرج <تصفيق> على الثوسي وكتفله ما نقصت منه أخيرا. يا اما حسنت انك تبتلى لا شط لك تشويت الشط انتو ليل الحي كنت محضر فلوس الميه حسنت انتظر لا لا مات اوكي على الاقل راح افتح محلي اسوق قسم اوكي المحل انته 2000 years later يكون في صج عجيب we days later Get over here! اركو رغم يعني اني لكن يلا نقبل في منكم مقبول منكم أو